Victor Ponta continuă rezboiul cu PSD. Atac devastator, politica bolevică a conducerii PSD va distruge partidul. Fostul premier Victor Ponta este la ramp cu un nou atac devastator la adresa lui Liviu Dragnea sublinierea a liderilor PSD. Fostul social-democrat critic în termeni duri, absenca reprezentanților PSD de la un eveniment important din Târgul subliniere îi susține că gestul acestor nu a provocat altceva decât stupoare, îi scârb. Ponta trage însă în sân semnal de alarmă subliniere Iisus că partidul va fi distrus dacă va continua politica bol subliniere Vica Conducerii PSD. Gestul de ieri al psd de a fugi de la inaugurarea salii polivalente din Targușiu de frica să nu i va dat dilanga mine a provoca ceea ce era de asteptat, stupoare zis carba. Vă reamintesc si faptul ca anul trecut, cu ocazia alegerilor partiale pentru primaria Targusiu tot Liviu Dragnea a interzis candidatului PSD să mai invite în in campanie, rezultatul a fost ca PNL a castigat primaria pentru prima data în 20 de ani, si acum un primar foarte bun Marcele Romanescu evident favorit si pentru 2020. Politica bolsevica a conducerii PSD nu va face altceva decât să distruga mai repede tot ce a fost acest partid. De aceea există acum Dies pro România, pentru cei care nu pot fi cumparatisii nici speriatii, scrie Victor Ponta pe Facebook. Reacția fostului premier vine după ce ieri. La inaugurarea noii sălia sporturilor din municipiul Târgușiu au lipsit toți parlamentarii PSD din Judec, dar sublinierei autoricile locale, sublinierei judecene, sublinierei prefectul.